السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أيها الأخيار أحبابي في الله مشتركين قناة أسد المعالجين وأصحاب قناة أسد المعالجين كيف حالكم لي زمن لم أقل لكم إني أحبكم في الله فوالله الذي لا إله غيره إني أحبكم في الله اللهم اجعلكم دائما بخير وفي أحسن حال في صحة وفي سعادة دائمة بفضل الله عز وجل بعد الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله نقول النهارده معانا موضوع مهم جدا جدا جدا موضوع مهم للغايه. سمعنا عن راجل ظهر بيعمل المعجزات. هو قديم قوي من 2018 قالوا لي لكن لما عدنا بحثنا فيه وشفنا ورقة وشفنا فيديوهات وشفنا السبيب بتاعه وشفنا الكلام ده طلع الراجل ممثل أولا معاه فريق التمثيل زي المسرح بالظبط معاه مخرج ومعاه معد ومعاه يعني التيم بتاع التمثيل دون وكاميراته والحاجات دي بيعمل ايه الراجل ده اللي عم يفتح على ايده اللي يسمع الاخرس يتكلم المشلول يمشي فضل حاجة واحدة بس يقولها إنه يحيي الموتى بإذن الله عز وجل من هذا الرجل؟ إيه اللي بيحصل؟ هو ده اللي هنعرفه إن شاء الله خليكم معايا أرجوكم الفيديو ده بالذات أنا متأكد بفضل الله أنكم بيسيبوش الفيديوهات خليكم معايا الفيديو ده للآخر وإحنا هنشوف إن شاء الله من هو الرجل ده وبعدين نتكلم ورينا أستاذ <تصفيق> <تصفيق> هو ظالم من انها خساره ابو شيخ ابو سيدا انت من النقطه شي نهوي سيدا ما تركب من سيدا نو كتشاوي نا كتشا قول الله الله اكبر عوف خلي يمشي تعال يلا يمشي لا تخاف ها. يلا امشي اللهم صل على محمد وال محمد امشي تعال الزعيره افتح لي عينك شيخ, شيخ افتح لي افتح عينك هذا كم واحد الخوارق هي أن يأتي الشخص إن كان إماما أو ساحرا أو عالما بما لا يصدقه العقل كأن يشفي المصابين بالعامة أو يجعل الأخرس الأبكم يسمع ويتحدث هذا بالتحديد ما قام به رجل في المدينة المنورة واعتقلته الشرطة السعودية أمس انظروا في هذا الفيديو هذا الشيخ الذي وصف في تقارير صحفيه منشوره في مواقع سعوديه بانه زائر عراقي يدعى الخوارق ويعيد البصر للمكفوفين. ان شاء الله تشوف لله. الله. مفتاح عيونك. مفتاح عيونك شيخ. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا <تصفيق> يزيد الضار. الزهيرات هذا الجمال <تصفيق> أفتح عيونك شيخ شيخ أفتح عيونك هذا كم واحد كم يلا خلص <صفيق> <خصفيق> آه شيخ هذا كم واحد شيخ خمسة. في المواقع أشارت إلى أن الشرطة السعودية تابعت مقاطع الفيديو التي احتال فيها شخص خمسيني يحمل الجنسية العراقية على زوار المسجد النبوي بحسب ما كتبته صحيفة المدينة نيوز وأسفرت نتائج المتابعة عن تحديد هويته والقبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه طبعا المعلقون في تويتر وفيسبوك وإنستجرام تداول الفيديو بشكل كبير وشكك أغلبهم في أن يكون بالفعل يداوي الناس هذه عينة من التغريدات هنا أحمد مكيافيلي يقول مثل هؤلاء الدجاجلة القبض عليهم وكشفهم ونشر نتائج التحقيقات هو أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كي لا يتأثر بهم الجهال وأكاد أحلف أن الأعمى شريك له في هذه المسرحية ما كيف عيونك؟ انت كنت اول في اعمى ودحين انت شفت كيف؟ يعني شويه آه احسن لكن في شويه شويه احسن بس ما كنت اعمى والله فتحها و... لا ما, لازم ما, ما كنت م... هذا هذا كم هذا؟ هذا اثنين؟ اثنين وهذا كم؟ خمسه؟ خمسه ها؟ أنا هذا هذا كذا هذا أنا هذا هذا شفتوا التقارير حضراتكم اللي اللي عملوه الشباب عندنا، التقرير ده والكلام اللي الشباب قالوه ده في التقرير اللي حضراتكم سمعتوه ده، ده مش من عندنا، ده من عند اهله. ده الكلام ده من العراق ومن ايران ومن حتت كتير قوي، ومش أنا على فكرة أنا أول مرة أشوف الراجل ده، ده الراجل ده في ناس كتير قوي اتكلمت عنه. اللي يقول صادق صادق واللي يقول ده، واللي يقول مشعوذ، والراجل طيب، لكن آخر قول اتقال في ده وهو اللي خلاني اتدخل بقناه اسد المعلقين وبحضراتكم ان في واحد في التعليقات لقيته كاتب بيقول قول هذا نبي اخر هذا نبي اخر الزمان. اعوذ بالله من ذلك تعالوا حضراتكم نشوف الاول واحده واحده كده الراجل ده بيعمل ايه؟ ورنا يا استاذ كده حاله حاله عمياء. اهي. أهو يا إخوانا دي بنت عامية اللي ماسكها أمها وأخوها وأبوها اللي واقف الراجل الكبير ده أيوة رح هو ده أبوها أهو راح للشيخ وهو بيقول له إن البنت عامية واتولدت كده مولودة عمياء هو بيشتح للشيخ بيقول له إنها مولودة كده ما ما بتشوفش أهو هي رايحاله أهو راح للشيخ بيقول له أمشي يا حلاوة إيه المسلسلات دي كفيفة ولو بتبكي كمان. الشيخ بيبص عليها بص اهو كفيفة بص البنت بتبص لتحت ازاي كفيفة. لا إله إلا الله اهو سوبرمان اهو قصدي الشيخ اهو. ايوه ايوه الله. ايوة. ايوة. ايوه ايوه بيعمل ايه. لا حوله يقتل بالله والله ما كان يفعل ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. بس النبي ما كانش بيخبط كده ايوه ايوه خبط كمان خبط. لسه محدش فتح خبط. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله ها ايوه هتشوف بقى هي كده ولا ايه مش فاهم انا دب اخبط كمان خبطه ايه ده ده شايفه ده الله الله الله الله الله الله ده شافت بجد الله أيوة. الله الله الله الله الله ايوه ايوه ايوه ده سوبر الشيخ ده ولا سوبر كلوباترا إيه ده, ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده لا والثاني شوف التمثيل يا اخي الواد اخوها وكانها عميه بجد وكان ايه مسلسل شوف شوف شوف لا, لا اله الا الله لا اله الا الله وادي سوبرمان اهو ايوه ايوه ايوه بيقولوها تعال امشي قال البنت خايفه تمشي يا الله يا الله يا موجود في كل الوجود يا رب لا حول ولا قوه الا بالله يا امه لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الاوحال ولا قوه الا بالله ايوه ايوه يا سلام الخيفه تطلع يا عيني المسلسل الجميل ده اهو سوبرمان اهو ايوه مم. فين هي البنت هتطلع الوقت أيوة. أيوة. ايوه ايوه ايوه ايوه اول مره في تشوف ما بتشوفش من يوم ما اتولدت عاميه الله أكبر شافت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا كلام هذا كلام يا أمة محمد لا حول ولا قوة إلا بالله لو أبوها فرحان شوفوا حط إيده إزاي قال يعني أول مرة في حياته بنته تشوف وهو بصوا يا عيني لا إله إلا الله إيه الجمال ده لا حول ولا قوة إلا بالله والله العظيم هذا برصيصة هذا الزمان الراجل ده برصيصة يا مشاعوز، يا مشاعوز، يا دجال يا كذاب يا كذاب يا ساحر <تصفيق> شفتوا حضراتكم الحاله البنوته اللي كانت عاميه ومشيت ازاي وفتحت ازاي؟ دي عاميه من يوم ما اتولدت. طبعا مفيش الكلام ده وحضراتكم اكيد فاهمين. على فكره انا من فضل الله عز وجل عارف ان العشرين ألف مشترك هم عشرين ألف عاقل. من ربي عز وجل. طيب معلش هطول عليكم شويه تعال نشوف حاله كمان قبل ما نتكلم على الراجل ده وريه كده يا استاذ واحد اخرس وأطرش مع بعض اهو يا اخوانا اهو الشاب ده ولا بيتكلم ولا بيسمع من يوم ما اتولد اهو مولود كده ده اخوه وبيساله بيقول له اخويا بصوا بصوا اخوانا يعمل ايه دلوقتي اهو ده المفروض اطرش اطرش واخرس بصوا هنا بصوا بيعمل ايه الشيخ بصوا يا بصوا يا الله ايوه هيعمل ايه بقى؟ ده حاوي بص بيعزم اه بيشرح للناس الحاله يعني اه بيقول للناس ان هو مولود كده ايوه ايوه هو ايه بيعزم ده ولا ايه؟ اه بس ايده ايه الحلاوه دي؟ طب بص قال لف راح لف ازاي؟ الله طب كويس اتكشفت قدام الناس اهي ايوه هو ايه ده بيعمل له عمليه جراحيه دلوقتي عشان يسمع ويتكلم في ثلاث ثواني ايوه ايوه سوبر مان ايوان ايوه ايوه ايوه ايه الله الله ايوه ايوه الله اكبر يقول اوكي الله اكبر بيقول الله اوكي أكبر الله اكبر الله اكبر بيقول اوكي أو اول مره في حياته يا اخواننا يتكلم وقال اوكي ده كلام بالله عليكم ما هذا الكلام؟ والله ما هعلق انا اسيب التعليق لحضراتكم حضراتكم. ايه رايكم يا احنا شفنا دلوقتي واحده كفيفة فتحت وواحد اخرس وطرش سمع واتكلم في ساعتها. تمام؟ طيب انا بقى عايز اوريكم التقيله قوي الناس دول بيقولوا علينا أبي الناس دول بيقولوا علينا أبي يعني ايه اعوذ بالله من ذلك خليكم معايا وبصوا كده وريني يا استاذ. طالع البدر علينا من سليم موسيقى شفنا العامية وشفنا بخرس وشفنا الأطرس وشفنا كمان وهما بيغنولوا طلع البدر علينا شفتوا بيقولوا ايه؟ طلع البدر علينا تعرفوا يا احبابي ان الرجل ده عنده مليون متين الف متابع بيقولوا علينا بي مليون وثلاثين الف بني ادم غابر تعرفوا رأي اخوكم خالد اسأل المعالجين بجد رأيوا ايه في الرجل ده؟ الرجل ده برصيص هذا الزمان برصيصة إيه؟ برصيصة هذا الزمان أقسم بالله العظيم أن هذا هو عابد بني إسرائيل برصيصة عشرين عشرين خليكم معايا بعد كده بإذن الله عز وجل عشان مش هسيب الراجل ده أنا هوريه لكم ده إيه بالظبط ويعني إيه برصيصة؟ ومين هو برصيصة؟ أنا آسف إن أنا انفعلت بس أكيد انتو كمان انفعلتوا زيي معلش ما, ما تزعلوش المهم الراجل ده بيعمل مصايب سودة الراجل ده نصاب الراجل ده ممثل الراجل ده ظالم ولولا إن كلمة كافر منعها النبي صلى الله عليه وسلم ومنعنا إن احنا نقولها كنت هقول عليه لكن أنا مش هقول كده عياذاً بالله صدقوني يا إخواتي وحياة ربنا عز وجل أنا ما شفت راجل أظلم من هذا الرجل في هذا المجال أنها مش هسيب الرجل ده وهفضل وراه الحلقة الأولى دي أنا عملها بسلم بس آه. باسم 20 ألف و... هرجع أذكر حضراتكم تاني الرجل ده عنده مليون مئتين وثلاثين ألف متابع أنا بعد إذنكم محتاج أن الفيديو ده يتشير على 20 ألف مشترك بعد إذنكم اعملوا معروف شيروا الفيديو ده خلوا يوصل للناس كتير أو الفيديو ده مهم لأن دي أول حلقة في تقطيع الظالم احبابي في الله معذره ان كنت قد اطلت عليكم وان كان هناك خطا او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء واعوذ بالله من ان اذكركم به وانساه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في امان الله